तब लेना मुझे गेम खेलना खेल नहीं दे रहा बुला ले किसी ने तेरी बात नहीं सुननी देख ले मैं मम्मा को बता दो सोफे पे इंक तुमने गिराई थी अच्छा यार ले یار ہرون ت نے میکس پائنا کھیلی ہے اور میکس پائنا نہیں ہوتا میکس پین ہوتا ہے ہاں ہاں کھیلی آلموسٹ ساری گیمز میں نے کھیلی اچھا چھوڑ میں تجھے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں وہ تو ستیانہ بیکری کے سامنے والی شاپ ہے نا وہاں سے میں نے میکس پائنا کی سی لی اور یار میکس پین ہاں ہاں میکس پین اس کی سی لی انسٹال کی اور دکاندار والے کو جا کے کہا نہیں لی وہ دیکھ کے میں وائٹ سی ڈی لے آیا آج جاؤں گا میں کال آف ڈوٹی لینے مانتا ہے پھر بھائی کو اور جعفر اور دکان میں نے پیور دیا سالیا سو چلو گیم کھیلتے ہیں ہاں کھیلتے ہیں کون سے کھیلے تھے نہیں یار اس کی پاس ہے نہیں نہیں چل رہی ہے تم کھیلو نہیں یار یہ کیا یہ تو تم کھیل رہے ہو اور چپ کر جا مما اٹھ جائیں گی اور چل چل مار اس کو جلدی کر میں جاتا اس کے پاس کر دے یار میں اگلا بندہ مارنا ہے جلدی کر اور ٹھہر جا بھائی ٹھہر جا جلدی آ جانا جلدی جعفر जाफर بخت بات سن لے میری ٹھہر جا چریا ٹھہر جا کیا کہا تے ابو سوری آپ کو نہیں کہہ رہا تھا نہیں تو تیرے اور میرے علاوہ تیسا چریا کون ہے وہ میٹل میٹر نائن کو کہ